A korai ötletfázisban a startupoknak nagyon nehéz megalapozott üzleti tervet letenniük az asztalra, és a befektetők is sokkal inkább azt vizsgálják, hogy ezek a képességek meglennének a startupnál. Gyakori hiba az, hogy a startupok valójában jóval több pénzt kérnek az adott fázisban, mint amennyire ténylegesen szükségük van, és most nem a biztonsági tartalékra gondolok, hanem arra, amikor egy nagyságrendivel nagyobb összeget terveznek a szükségesnél. Ez azért probléma, mert ebben a fázisban a befektető üzletrészt vár -e a befektetésért cserébe, minél nagyobb az összeg, annál nagyobb az üzletrész. Érdemes ezért inkább a válkozás értékét növelő mérföldkövekhez kötni a pénzügyi tervezést, és valóban úgy meghatározni a finanszírozást, hogy azzal ezek a mérföldkövek teljesíthetőek legyenek, hiszen teljesítés követően egy sokkal jobb tárgyalási pozícióba kerül a startup a következő körös befektetés kapcsán.